વાલ ભર્યો મમતાનો તું દરિયો મારવા અંગરી પકડી હેડ તો શીખવાડ્યું મારી સરસ્વતી મારાીલે હારતા રેજ જ એવું નો મને લેણું રાખનારી કરણપુરા ગવળાવનારી મારી વિના માની ને માતાઓ આવો ને ભાઈ બાબા સોની બાબા સોની હે કરકવારી હે કરકવારી તારી વાત ના સાંભળી તમારો ગીત બૌ ચાલે છે મારુ વાગે ને મારી માતા મારું વાગે ને મારી માતા બોલે ઉઠી તારી મહોળી ડર કોઈ માતા બોલેશો ડર કોઈ માતા બોલે ને ઉઠી પરબર દસો લાઈ આણક બોને bar bar bar bar bar bar મોટે <laughs> नी जैसे भाई, मामा आल नी बापो, बापो, कोई फूल फूल लाल जी अंतर ती रे जागरिया जता रेसू हजू हाचु, मैं दुनिया मड़कनी मता नहीं जाती रहो भाई कोई दादो आ पार्किर धूनी रहे जगह भूवा दुनिया हारूँ खड़क नी माता લેન પાણી હોમી જો નજર ના મોહણી નું બાપુર કોને મારીત રાચ વચ વચ બિલાસપુરમાં બેઠી જેના નોમનો આગવો ઝંડો રોપનારી રે મારી દરિયા બેઠની માદા પાવડી આખવા ui uh parm -huh. <laughs> અને મુગાજાગ મારા ડાયરા ના ભાવ થી ફૂલ મેગવાન ના ચોપડે તેની સહી ના કરું તો મારું સિકોતર માતા નું વેણો ના ઓળખ્યા નું શું બાપુ કદાચ વિશ્વ ને ભાવ રાખો ને કદાચ માથા ધૂનતી હોય પેઢી પાર ના બોધ મારું શિકોધ ઓળખી દેવાનો તો ભાઈ બાકી દુનિયા ને ના તો જેવા ડુંગરે દાડો છે અને ભાવે ભાવે ભેગી ના બનુ તો મારું દરિયા ની માતા નું વેણ ગવ प्रिकोए तरनो पहाणी नो उर्खन पड़ी जो इन राज का दीने तक्यों यालो माँ तुनी देड़ पे कोई जोड़ों नहीं मारो सत्ना शावाल